Тільки обласного центру Каріна на водохрещі занурюється у водойму четвертий рік поспіль. Це бомба. Знаєте, можливо, це саме вона круто, але після купання ти відчуваєш якусь легкість. Я не знаю, що це. Це традиція. Просто отак от хочеться на водохрещі окунатися. Освіжає, збодряє. Дуже прикольно. Всім рекомендую. Раз на тиждень у холодну пору року занурюється у водойму житель обласного центру Олег Корінієнко. Каже, займається моржуванням 5 років. Якщо я кажу, що кожен раз народжуєшся, як нібито народжуєшся, то прилив всього – адреналіну, крові, гарану настрою, все, все приходить. Чоловік каже, найкраще пірнати у воду при мінусовій температурі. Коли мінусова вода тепленька, то виходиш, зараз така, от якраз вона з водою порівняна, тому ти відчуваєш холод води, а коли мінус на, на дворі, то водичка тепленька. Біля місця купання чергують рятувальники та облаштований пункт обігріву, розповідає начальник Араула першої державної пожежно-рятувальної частини Артур Шеремета. Сьогодні з 9-ї години ранку і до комендантської години проводимо чергування на даному пункті для купання в честь свята, яке знаходиться біля лодочної станції. Загалом на цьому місці розташовано три пункти для купання – два на правому березі і один на лівому. Під цілодобовим спостереженням і контролем, також з дотриманням і повідомленням людям вимог певних технік безпеки праці під час купання та дотримання порядку на даних об'єктах.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 Нагадаю, за словами заступника начальника відділу цивільного захисту Хмельницького районного управління Держслужби з надзвичайної ситуації в області Олександра Ленюка, всього в області облаштували 13 спеціалізованих місць для пірнання та 8 пунктів обігріву. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.